Йдемо далі, і ось не менш цікава інформація. Відповідно до рішення Трибуналу постійної палати Третейського суду в ГАЗі, Росію зобов'язано виплатити 5 мільярдів доларів на користь України. Це компенсація за збитки та втрачене майно в Криму, починаючи з 2014 року. На зв'язку з нами зараз Лана Зеркаль, радниця міністра енергетики України, надзвичайна і повноважна амбасадорка України. Пані Лано, вітаю вас. Добрий вечір. Уточніть, будь ласка, збитки за втрачене майно в Криму починаючи з 2014 року, тут йдеться виключно про збитки «Нафтогазу»? Так, тут йдеться про збитки групи компаній «Нафтогаз», при тому, що… Компенсація саме за збитки, але майно продовжує належати групі компаній «Нафтогаз», тобто статус цього майна і титул цього майна не змінюються у зв'язку з рішенням цього трибуналу. Воно продовжує належати «Нафтогазу», ну і так само Україні. У нас продовжується певний, певна детективна історія. І з вашої публікації стало відомо, що в 2014 році ви були в Москві а для того, щоб з'ясувати всі обставини, ось, які можуть бути корисними для судового процесу. Тобто, ну, я відверто зізнаюсь, я шокований. ви були в Москві. Як це сталося, за яких умов і хто вам надавав тоді гарантії безпеки? Зараз про це можна розповідати? Я думаю, що зараз про це можна розповідати. Насправді тоді нам ніхто не надавав гарантії безпеки. І ми були тоді в трьох в Москві. Я, пан Коболєв і пані Ніжнова, яка очолювала «Чорноморнафтогаз». У нас були чіткі завдання від президента. Вони були прописані в наших директивах на переговори. І ми мали провести переговори, в тому числі про майно, яке залишилося на території окупованого Криму, а там залишилися не тільки славно відомі або сумно відомі вишки Бойка і взагалі видобуток газу на 2-2,5 мільярди кубометрів на рік, а ще і газ в газових сховищах, в Глебівське воно називалося, мені здається, а ще ми видобували газ в Азовському морі, і тоді нам дуже важливо було з'ясувати саме ставлення Уряду Російської Федерації до цього майна, до режиму цього майна, тому що ми вже розуміли, що ми будемо використовувати такий інструмент, як угоду про захист інвестицій. А там є передумова, що до того, як подавати будь-які позови до арбітражу, треба провести переговори. І фактично ми використали цю можливість для проведення так званих переговорів. Ну, і потім про це вже в процесі арбітражу розповідали в своїх свідченнях пан Коболів і пані Ніжнова, як підстави для подальших рішень арбітражу. Ну, а ви, ви розуміли так чисто емоційно, що, вибачте, можуть вас заарештувати, кинути в Лефортова. От приклад українського журналіста Романа Сущенка, він з'їздив в Москву. І більше ніж три роки провів в російських колоніях, і обмінювати його довелося на російських воєнних злочинців. Тобто у вас було таке відчуття? А ви розумієте, що я там була не тільки ці два рази, а й інші рази, коли мене туди посилали з відрядженнями. Протягом 2014 року в розгар, наприклад, операції «Воловайську», і це було частиною моєї роботи, я була свідома всіх ризиків, мабуть, зараз би я не поїхала, але тоді в мене не виникало ніяких сумнівів, що я, що я маю це зробити, бо ну, це була частиною моєї роботи. І коли мені потім мої підлеглі протягом того ж 14-го року, коли стосувалися необхідності їхньої поїздки, також в Москву говорили, що вони бояться. Я розуміла, чого вони бояться, але з огляду на те, що вони боялися, доводилось в більшості випадків їздити мені. А розкажіть, з ким ви тоді контактували, хто був на цих переговорах, які були, сам факт проведення цих переговорів було використано а, під час судового процесу, тому що це є необхідна умова, власне кажучи. А хто був з російського боку, як ви з ними контактували, як вони реагували на те, що Україна буде судити за це майно? Ми не е, повідомляли, що ми це робимо виключно для підготовки для суду. У нас були цілі — це з'ясувати статус майна, доступ до цього майна, чи можемо ми використати обсяги газу. Ми про це вже розповідали з паном Коболєвом в інтерв'ю, яке ми давали після так званих плівок Медведчука, де Вз'ясувалося, що Медведчук там важливу роль в переговорах газових відігравав. І ми розповідали деякі нюанси нашого перебування в Москві і зустрічі з тим же самим Медведчуком. Хто тоді влаштовував і організовував ці переговори, мені достеменно невідомо. Мене ставили перед фактом, що треба з'їздити. А, ось ціль переговорів, а, що ще додатково треба говорити визнач сама. Ну і ми, звичайно, визначали і записували це собі в технічні завдання і в директиви, які нам затверджували, для того, щоб ну, з'ясувати, як можна більш широке коле питань, і для того, щоб це могло стати підставою для подальшого захисту наших інтересів. Це дійсно було важливо, але... Я можу сказати, що в мене досвід відвідення вбиральні разом з супроводжуючими особами з того часу досі закарбувався в моїй пам'яті. Так що? само, як. І ці, ці супроводжуючі були чоловічої статі? Ні, <с? <с?> це були не чоловічої статі. Там було багато дійсно того, що ми, мабуть, з паном Коболєвим будемо пам'ятати на все життя. Мене, наприклад, супроводжували да, дві жінки в биральню. в самій кімнаті віце-прем'єра Козака ми тоді зустріли на українській стороні пана Медведчука. Ніхто від нас не очікував його там побачити, його не було в складі делегації, і звичайно, що ми не знали достеменно, що він там робив. У нас не було жодної уяви. Ну і взагалі, в першу нашу поїздку в Москву з паном Коболем у нас не було зворотніх квитків. Ну, це таке, що потім можна буде розповісти якось в мемуарах, коли війна завершить. Слухайте, я надаремно сказав, що у нас депут... Це, вибачте, детектив Шпигунський триває. Пані Лано, ну ми ж з вами абсолютно щиро зараз говоримо, правда? Ну, я сподіваюся. Так, так. А, а були спроби з боку ФСБшників вас завербувати? Ні, ми прилітали з паном Кобольовим тоді як два герої вранці і сподівалися, що ми зможемо полетіти вночі. Тоді було ще, були ще прямі рейси сполучення між Києвом і Москвою, і ми з ним вилітали вранці і поверталися пізно вночі. І весь цей жах, ну, тобто зараз, мабуть, це здається неймовірним, а тоді в нас це була частина наших завдань, які ми виконували. І ми розуміли, мабуть, не в повній мірі всі ризики, але якось в аеропорту, незважаючи на дипломатичний статус, в... з мене зняли все. Я залишилась в сорочці і в брюках. Ну тобто, все перевірялося дуже ретельно. Ну це було і от що цікаво, що Віктор Медведчук а літав а, своїм приватним бортом, там якимось джетом, літав, і у нього був на це дозвіл, як ми з вами пам'ятаємо. А вилітали, я так розумію, рейсовим літаком, а квитки купували вже ближче до вильоту. Так, да, ми літали рейсовим літаком, самими дешевими квитками. І я дуже добре пам'ятаю, як ми, повертаючись вночі з Андрієм з Москви, сиділи з ним в середніх місцях в літаку, десь в хвості. І ну, літак був такий заповнений, і відчуття того, що це ти як оселедець в банці зі шпротами. Yeah, Я готовий сценарій писати, пані Лано. <laughs> справ, справді. А, роз, а, уточніть, будь ласка, вежі Бойка, ну так звані, всі знають, про що йде мова. Їх так охрестили в Україні, медіа охрестила, це українські вежі, які Україна купила а, для того, щоб видобувати газ на шельфі Чорного моря. А вони входили, війшли, тобто точніше, вони ввійшли в ці 5 мільярдів, які Росія зараз має сплатити в Україні. Ввійшло все майно, до якого Нафтогаз і Чорномор втратили доступ в 2014 році. Тобто, це і так звані ці «вежі», «Бойка», «Бакуліна». Ну, тобто, всі до них доклалися, тих, хто заробляли тоді на будь-чому в Україні. Це також і той газ, який ми могли видобути з наших родовищ, але не змогли його отримати. Це і той газ, який залишився в газових сховищах. Ну, тобто, це фактично... Вартість інвестицій, вартість майна, якого ми лишилися Але, знову ж таки, дуже важливо це рішення ще й тому Що наші права на це майно залишились без змін Тобто титул залишився без змін у Чорноморнафтогазу і Нафтогазу на це все майно І пі після відновлення нашої територіальної цілісності вони будуть мати право на все це майно а сума в 5 мільярдів доларів, на вашу думку, є адекватною, зважаючи на те, що українська а, інфраструктура газово вижи, запаси газу і, і навіть а, втрачені прибутки, я так розумію, від, від російської окупації. 5 мільярдів є а, адекватною сумою, на вашу думку? На мою думку, це є адекватна компенсація. Звичайно, що Нафтогаз намагався отримати більше, зважаючи там на відсотки, на можливі прибутки, отримання можливого газу з інших родовищ, де ще не почався видобуток, але по великому рахунку арбітраж дійшов до цієї суми, яка була, була обґрунтована і по якій вони могли прорахувати і зрозуміти, чому саме така сума. І вони можуть це захистити, якщо будуть позови ну, по оспарювання рішення. Звичайно, що росіяни в кожному випадку після отримання рішення арбітражу йдуть до національних судів оспарювати ці рішення, і вони фактично затягують час. Як буде розвиватися цього разу? Ну, в мене є сподівання, що вже національні суди будуть швидко приймати рішення або по відмові, або по суті, тому що це вже не перше рішення арбітражів. Всі вони на користь України, але це найбільше рішення щодо суми компенсації за втрачене майно і втрачені прибутки. А національні суди мається на увазі? Національні суди яких країн далі будуть розглядати цю справу? Національні суди тих країн, в яких відбувався арбітраж. В даному випадку це суд в ГАЗі, це вже не перша буде їхня ну, спроба зупинити виконання рішення через затягування процесів в національних судах. В них є право звернутися до Національного суду цієї країни, де відбувався арбітраж, для... Ну, З'ясування або висловлення свої, свого незадоволення щодо процедурних питань того, як відбувався арбітраж Вони це робили і в рішеннях, які стосувалися Приватбанку, Укр, е, Укрнафти, Бельбеку По Ащаду вони ходили в суд Парижу і навіть суд Парижу зупиняв рішення арбітражу але потім Верховний суд Франції скасував рішення суду Парижа щодо їхньої позиції по застосуванню цієї угоди. І зараз всі арбітражні рішення, по яких завершилися там оскаржування національних судах, вони знаходяться на стадії виконання. Що стосується стадії виконання, то дійсно вона завжди така непроста, тому що треба звернутися до національних судів, країн, які є учасницями Нью-Йоркської конвенції про обов'язкове виконання рішень арбітражів. Наразі таких країн 162, тобто є куди звертатися. І вже національні суди цих країн розглядають цей наказ арбітражу на предмет того, як його задовольнити, в який спосіб і чи будуть вони задовольняти. І є зараз дискусія з приводу того, що куди вам з вашими п'яти мільярдами, тут спершу мають виконати рішення ЮКОСа, якому, якому треба сплатити 50. Ну, насправді немає такої черговості. І тут вже національні юрисдикції вирішують чий наказ, чи є звернення, вони будуть задовольняти чи не задовольняти, а якщо задовольняти, то в який спосіб. Зважаючи на зміну обставин, зважаючи на те, що протягом цього року багато країн прийняли окремі рішення і внесли зміни до законодавства щодо російських активів, які заморожені на їхній території, в нас з'явився шанс виконати наші рішення, ну, рішення, які стосуються українських компаній, більш швидко. Я, я, можливо, не помилюсь, якщо так, знаєте, припущу, що ось цю, цей аргумент про те, що спочатку треба відшкодувати 50 мільярдів на користь ЮКОСа, а потім там, займатися українськими питаннями, не виключено, що це і серії хороших русських, які підказують, як, як треба діяти в цій ситуації. Але наскільки довго може, може розглядатися апеляція в національних судах, на вашу думку? Це дуже таке важке питання з огляду на завантаження і різні фактори, наприклад, протягом ковіду, звичайно, що це вирішувалось набагато довше, ніж до цього. Як воно буде працювати зараз, важко сказати, по більшості питань, які розглядалися вже, це десь рік. Гарна собачка. Ми її одного разу бачили в ефірі. А, пані Лано, а, ви сказали, що тепер м'яч на, на половині поля нафтогазу. Що ви маєте на увазі? Які дії зараз має здійснити українська компанія для того, щоб стягнути з Росії 5 мільярдів доларів? Ну, По-перше, треба проаналізувати юрисдикції на предмет того, де е, найшвидше можна його задовольнити, цей наказ. І це вимагає вивчення змін, які відбулися в правових режимах протягом останнього року, наприклад, тих, які приймалися в Канаді у зв'язку з замороженими активами російськими, а в Сполучених Штатах. Є багато юрисдикцій, які зараз більш позитивно дивляться на можливості задоволення таких наказів з огляду на зміну позицій урядів і з огляду на те, що їхні судові системи вже менше приділяють уваги такому важливому фактору, як імунітет держави. Тому що до цього росіяни використовували імунітет держави, щоб не сплачувати по подібним рішенням. Те, що учасниками Нью-Йоркської -Йорк, Нью конвенції є 162 країни. Скажіть, будь ласка, це означає, що коли рішення вступить в законну силу, російське майно за кордоном Росії та і на території цих країн може бути заарештоване і таким чином примусово стягнуто ці гроші з Росії? Це означає, що в тих країнах, які вже зараз, заарештували російські активи, рішення по їх конфіскації може прийматися набагато швидше, ніж це було до початку повномасштабної війни. І те, що це 162 країни, означає, що в нас є вибір доволі широкий щодо юрисдикцій, в якій пред'являти цей наказ на виконання. І от в цьому є зараз робота команди «Нафтогазу» і юристів, які з ними працюють, для того, щоб знайти ту юрисдикцію, в якій зможуть виконати цей наказ якнайшвидше. От якщо я не помиляюсь, Канада на державному рівні почала відчуження російських активів. Тобто ми можемо звернутися до тих урядів, які... Вже Не до урядів, а до судових систем. Вибачте, так. До судів, тому що суди приймають рішення щодо виконання цього арбітражного наказу і способу виконання цього арбітражного наказу. До судів, до судів. Себто, українська сторона може обирати ту країну, в якій вона бачить режим найбільшого сприяння і існує ймовірність, що таке стягнення відбудеться? Саме так. Добре. А стосовно команди «Нафтогазу», розкажіть, юридична частина забезпечувалась, власне, самим юристами «Нафтогазу» чи працювали там спеціальні юридичні компанії? Розумієте, це спільна робота. І в цій роботі задіяно дуже багато, зазвичай, і юристів, і не тільки. І не можна казати, що зовнішні юристи повністю перебирають на себе всі функції по представленню. Вони дійсно є дуже важливими в представленні позиції в арбітражі, але всю домашню роботу роблять ті, кого зазвичай не бачать. Це люди, які підбирають матеріали, збирають факти, поновлюють права. І цієї роботи було зроблено ну, шалена частина всього успіху. Вона завдяки тим людям, яких не бачили в суді які збирали ці докази, які працювали зі свідками, які поновлювали фактично статус цього майна. Тому що на територію Криму було втрачено дуже багато документів у зв'язку з захопленням. І все це складалося в томи і в томи, які ну, потім і стали підґрунтям для прийняття позитивного рішення вже арбітражем. Крім того, були ще експерти, яких залучали. І все це команда, яка складалася, Ну я думаю, що сотень людей протягом всього цього часу. І ще є люди, які будуть потім працювати над екзекюшеном, тобто над виконанням цього рішення. І всі вони причетні для цього. Дійсно, є люди, яких бачать в представленні в залі суду. І це, крім адвокатів, зазвичай агенти або ці люди, які формують позиції вже пустні е, і представляють їх. І вони відіграють також важливу роль, але без інших все це було б неможливо. Пані Олана, у нас хвилиночка в ефірі лишається. Наскільки ми просунулися в зв'язку із цією справою також до, то, до конфіскації російських активів за кордоном і передачі, принаймні, значної частини цих активів Україні на відновлення? Знаєте, я чекала від вас ще питання, а скільки українських компаній взагалі пройшли цей шлях? Можете від... Їх дуже небагато. Насправді, з державних компаній, окрім «Нафтогазу», це ще «Укренерго» і «Ощадбанк». І більше ніхто не спромігся зібрати команду і пройти цей шлях від початку до кінця, незважаючи на те, що ми проводили дуже багато роз'яснювальної роботи, підготовчої роботи, і допомагали їм формувати свої позиції. Але з огляду на відсутність так званого корпоративного управління, Сталості в управлінні і, взагалі, стратегічного бачення розвитку компанії, ніхто решта решти з компаній не почав ще цих процесів. А ще крім не пізно? Приватного а ще... бізнесу. А ще не пізно їх починати? Ні. Ні. По активам в Криму і навіть зараз, я б сказала, по втраченому ВЛНР, ДНР, зовсім не пізно. Але це дійсно дорога на довгі роки. І для того, щоб її пройти, треба мати сили, натхнення, гроші і розуміння тої ідеї, яку ти закладаєш у захист своїх прав. Це дуже важлива інформація, тому що так, українці, треба перемогти не лише на полі бою, а треба примусити Росію, щоб вона сплатила відшкодування за все, що вона вчинила в Україні. Мається на увазі руйнування, мародерство, крадіжки – і навіть не отримані прибутки від розвитку компанії, Тому зрозуміло, що це треба робити дуже активно. І є прецеденти, як ми бачимо з вами. Пані Лано, дякую дуже. Я досі під враженням від вашої розповіді стосовно поїздок в Москву.